Христос ни говори в Своето Слово за две заповеди. И първата заповед да обичаме Всемогъщия Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всички ум и сила. И втората, подобна на нея да обичаме ближния като себе си. Забележете, че Христос подчертава: В тези две заповеди се крепи целият закон и пророците. Тоест, какво значи това? Закона е разделен на две части, от първа до четвърта точка в закона се отнася лично към Бога. Другите шест се отнасят за човек. Когато ние обичаме Бога и Бога изцяло, никога не ще ходим по светските пътища, нито да се покланяме на идолите. Втората заповед, която Христос казва да обичаме ближния като себе си, покрива другите шест заповеди, които са в закона. Тоест, ако обичаш истински брата си, ако обичаш истински този, който е уреден от Бога, ти никога не ще вършиш зло. Никога не ще говориш зад гърба му, никога не ще лицемерстваш, никога не ще замисляш планове да кроиш зли против Него. Никога няма да му завиждаш, никога няма да го прокливаш, никога никаква зла мисъл няма да ти мине от главата, защото си сложил шлема на спасение. И си взел щитът на вярата, за да огласиш всяко една стрела, която дявола хвърли към тебе. Това, братко и сестро, обичай и върви чрез Словото на Бога, защото Бог има винаги най-доброто за твоя живот.